Oh <laughs> no no no no <laughs> Oh no Hey what happened <laughs> <laughs> No no no no Chai bolo chai چائے بولا چائے چائے سالہ سٹائل بھی گاڑ دیا رک رک میں پکڑتا ہوں ارے دے میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے 我那边的牙子啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊哈哈哈哈哈哈哈哈有人哈哈哈哈还有你吗你别笑<笑><笑> 喂!哎哟妈。真的可以笑。裏幹哪去啊, bhai? 捅丟啊。 लेली पड़ी लकड़ी तुम्हें छेड़ना जरूर अब हम जाई नारियल ले ले हम जाई नारियल ले Allo <coughs> نم جگے تمو مہیلا